Навряд чи нас очікує іспанський фінал, і це незважаючи на те, що гра, вибудована у Сімеоне, соліднішою. Тобто вона більш цілісна. Але залишається фактор не тільки мауріння, а й індивідуальної майстерності. Те, чого якраз мадридцям не вистачало вдома, А де Челсі свідомо закрився, грав той самий автобус. Автобус – один з найбільш автобусніших у світі, які ми взагалі тільки бачили. В цій примітивній грі, де Челсі нічого фактично не пропонував, Атлетико мав розв'язані руки. І маючи повну перевагу, команда кожного разу немов лобом в стіну билася. Тепер гра буде іншою, але при цьому будуть серйозні контраргументи у Челсі. Важкий поєдинок не виключає навіть серію пенальті. Думаю, що досвід деяких футболістів і те, що Челсі Челсі, я думаю, сам відчуває, що він фаворит. І це якраз та команда, для якої фаворитизм тільки плюс. Трапляються команди, ті, що мають перевагу, але в них від того тільки мандраж починається. Люди нахабні, такі як Маурініо, а він насправді ж нахабний, хто ж, хто ж в цьому сумнівається? Він вміє цю нахабність передавати своїм підлеглим. І це та нахабність, яка здобуває результати. Наскільки б це неприємно було по пошановувачам Ліверпуля і інших, інших команд. Але тут я вважаю, Челсі пройде. Ось виграє чи ні, не знаю. Але я думаю, що обов'язково пройде далі.